طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاك قصص إسلامية وتاريخية كأن لسان حال أحدهم يقول ينادي المنادي وأنا أسمعه وأذهب لإجابته فهو غير أي نداء فهو نداء الله عز وجل لنا في أذانه لنذهب للصلاة لننعم براحته ودخولنا جنته بكرمه ومنه وعطائه سبحانه فهذا سعينا في الدنيا فإذا لم تقبل صلاتي فما هو مصيري؟ عن بريدة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك أنواع من الناس هم من المسلمين ينتمون إليهم، ويعلمون أنهم مسلمون. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صلاتهم لا تقبل. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعالهم، حتى لا يكون مصيرهم النار. وأول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبد الآبق وهو الذي يهرب من مالكه بلا عذر أو سبب في هروبه فلا تقبل صلاته حتى يرجع لسيده ومالكه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم كما أن الزوجة التي يغضب عليها زوجها ويسخط عليها وتبيت ليلتها وزوجها عليها غاضب بسبب عصيانها له وعدم طاعته وسوء أخلاقها معه وعدم تأدية حقوقه الشرعية فهذه المرأة لا يقبل الله عز وجل صلاتها ولها عقاب عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها فلكل زوجة عليها أن تحذر غضب زوجها بعد أن تمنعه من نفسها حتى لا يكون عذابها وعقابها عظيما يوم القيامة وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم قبول الصلاة لإمام قوم وهم له كارهون فيتقدم الإمام الناس في الصلاة وهم كارهون له بسبب امر يتعلق بدينه من فسق او كذب او جهل او غير ذلك. اذا كان الامام صاحب دين وكانت الكراهه بسبب امر من امور الدنيا فلا يؤخذ بها ولا يلام على امامته. اما النوع الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان صلاتهم لا تقبل 40 ليله وبعض العلماء قال ان صلاته لا تقبل نهائيا شارب الخمر. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاه أربعين صباحا، وإن مات دخل النار، نعوذ بالله، فإن تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار وقال الدكتور عمر عبد الكافي أنه لا تقبل صلاة شارب الخمر نهائيا اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يغضبك ومن كل ما تكره اللهم كره الينا كل ما تكره وحبب الينا كل ما تحب وقربنا اليك وارض عنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار